موقع امازون هو من اكثر المواقع نجاحا في مجال التجارة الالكترونية وجميع التجار تريد بدء البيع به وفي هذا الفيديو ساطلعكم على العوامل المهمة التي يجب معرفتها قبل بدء البيع على الموقع مرحبا انا رضا عاجل من كامبوست اكاديمي الكثير من التجار تريد بدء البيع على موقع امازون ولكن لا تعرف من اين تبدأ وما هي الخطوات الاولى التي يجب فعلها للنجاح بالموقع العامل الاول هو عليك التسجيل في الموقع ببرنامج البروفيشنال وليس الكثير من الاشخاص تختار التسجيل بالموقع في برنامج لانه مجاني بينما برنامج البروفيشنال علينا دفع مبلغ 39 دولار شهريا برنامج الانديفيدوال مخصص للذين يريدون بيع كميات قليلة وأمازون تعتبرها تجار مبتدئين أيضا يوجد عدة إمكانيات غير متوفرة لدى المشتركين ببرنامج الانديفيدوال وعدة قيود. إضافة إلى ذلك أمازون يفضل إبراز التجار المشتركين بالبروفيشنال في صفحة المبيعات لأنه يعتبرهم التجار الجديين أكثر العامل الثاني العمل مع مخازن الأمازون هذا العامل يعتبر من اهم العوامل لنجاحك بالموقع مخازن الامازون ايضا تسمى بالFBA او Fulfillment by امازون تعتبر من اكثر المخازن مهنية في امريكا وللنجاح بمشروعنا بالموقع علينا شحن منتجاتنا لهذه المخازن هذا سيخفف عنا الكثير من العمل على الرزم وتغليفها وشحنها والشيء الاكثر مهم منتجاتنا ستعرف في برنامج الشحن Prime مما سيُعطينا الأفضلية على التجار الذي يشحن المنتجات بنفسه العامل الثالث هو بيع المنتجات بفارق ربح كبير وقد رأيت الكثير من التجار تبيع المنتجات بفارق ربح قليل جدا وحتى الخسارة هذا بسبب شدة المنافسة ولكن هذا خطأ وسيؤدي للتجار للإفلاس بسرعة لكي تنجح في موقع امازون يجب ان يكون معدل الربح يتراوح بين 20 الى 30% من مبلغ المنتج العامل الرابع التركيز على صور المنتج وعنوان المنتج هذا العامل مهم جدا لنجاح صفحه المبيعات لمنتجك ركزوا على صور المنتج وان تكون مهنيه وجذابه انا شخصيا استعين بمصور محترف يكلفني 150 دولار لتصوير منتجاتي وأيضا التركيز على عنوان المنتج وإدخال المصطلحات المهمة للمنتج. العامل الخامس والأخير بناء مشروع تسويقي للمنتج. عند إعلان منتجك للبيع عليك تسويق المنتج داخل موقع أمازون بصورة مهنية. ويوجد في موقع الأمازون برنامج تسويقي خاص به شبيه جدا ببرنامج الإعلانات في جوجل وهو يعتمد على البي بي سي أي عن كل نقرة ينقرها المشتري على الإعلان حتى ثمن معين. أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات جديدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى بخصوص مجال البيع أو الشراء على موقع أمازون أو موقع إيباي أرجو كتابتها في التعليقات تحت وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال